Волонтери із Запоріжжя самостійно виготовляють павербанки та відвозять їх військовим на передову. За словами волонтера Сергія Концеуса, від початку війни почали активно допомагати нашим військовим. Трохи згодом виділили для себе окремий напрямок електроніка. Спочатку ми там рації збирали, старі таксійні рації, які там в 90-х були, тому що в наших ТРО, ну, дуже мало було рацій. Написали пост, зробили там розігнали його, потім об'їхали, зібрали. Підали інженерам, вони відремонтували, там антени закупили і передали. За словами Сергія, з часом почали надходити заявки від військових на павербанки. В Україні їх дуже швидко розкупили, тому разом з колегами-інженерами вирішили виготовляти їх самостійно. Почали шукати окремо плати та акумулятори. Виходять такі павербанки, вони надійні, потужні і маленькі, ну, це кишенькова версія. Військові іноді шуткують, що воно схоже на що завгодно, тільки не на повербанк. На щось там вибухове чи щось таке. Згодом чоловіки побачили можливість використовувати акумулятори з одноразових електронних сигарет замість батарейок під тепловізори. Там стоять ось такі акумулятори всередині. А такі акумулятори батарейки стоять в тепловізорах та нічних прицілах. Вони подібні за розміром і вони подібні за електричними характеристиками. Перевага використання саме акумуляторів, за словами Сергія, ще й у тому, що їх можна перезаряджати. Пристосування знаходять різним за розмірами акумуляторам. Ось такий, наприклад, вони за розміром нагадують дуже акумулятори або батарейки 3 аа або АА. І ось, наприклад, рація, яка від пальчикових батарей, ми її перепакуємо акумуляторами від цих самих одноразових. І вона буде працювати заряджатися, і заряджатися. Її буде вистачати досить надовго. Сергій каже, гроші на придбання необхідних комплектуючих їм надсилають небайдужі українці. За три місяці війни волонтери спільними силами вже передали військовим близько 700 павербанків та 100 акумуляторів. Новини на Суспільному, Запоріжжя.